як робити вимушення якщо з однієї сторони будинку між фундаментом будинку та фундаментом паркану рівно один метр із ухилом в сторону заднього двору щоб під вимощення не затікало там взагалі нічого складного нема але з лопатою взимку вам треба там все ж таки ходити або робити під підігрів Дивимось, стоїть в нас будинок де паркан вам треба зрозуміти, що ви формуєте водовідвід, це, це в сторону заднього двору, і від будинку, і від паркану. Тобто робите оці обов'язково ухли, і, і ваша вода, вона буде текти ось так. В цьому випадку, зрозуміло. Якщо ми зро, зробимо з вами переріз і подивимося з боку, то ми побачимо. Паркан, будинок і наше вимушення воно буде ось так іти ось тобто вода ось сюди сюди і туди пішла тобто вам треба відводити воду як від паркану так і від будинку тому що якщо буде дуже вологий ґрунт під парканом то морозне здимання може його зламати припадняти тому краще відводити воду зразу А чому потрібно буде стояти з лопатою тому що виходить так що знову в нашому кліматі коли нападає сніг а ви його не приберете ну на, наприклад поїхали кататися на лижах в Швейцарію ось а сонечко в день пригріло вночі знову замерзло знову пригріло знову замерзло то тут не мерзає лід і вода потім не бежить. І навесні, коли починається все танути, тут стоїть лужа, тому що сніг, котрий замерз ось тут, лід перетворився, він не пускає воду. Зрозуміло, тому хочете чи ні, але слідкуйте, щоб було там чисто. Ось, і вухоло робить не менше 2 см на метр, щоб гарніше воно текло. Якщо є така можливість.